એકતાની વાતું કરવી બહુ સહેલી છે અને એને અમલ માં એ બહુ અઘરી વસ્તુ અને એનું જો તમારે ઉદાહરણ જોતું હોય તો ગોહિલવાડ માં અને એમાં પસે ગામ અંદર જાઉં કે એકતા શું કહેવાય તમને ખબર પડે ભલા માણસ હે કરોડો રૂપિયા ફાળો ભેગો કરી